كانت صح وان في شخص تاني اخذ مكانك في حبيبك تكتشف ساعتها انك منسي من زمان وانه مش شايفك ولا شايف كل محاولاتك معاه ساعتها هيجيلك كميه مشاعر متلخبطه لدرجه انك مش هتقدر تحددها وهتبدا تنهار انت بتكون مش عارف ليه وازاي جسمك بيتنفض اول ما بتسمع اسمه ولا فاهم انك بتضحك ولا بتعيط انت بتبقي لسه تحت تأثير الصدمه حاسس انك مش كفايه وبعد فتره بتكتشف ان كل الالوان اللي كانت علي طبيعتها في وقت ما كنت بتحبه بتبتدي تبهت انت مش بتكون سامع او شايف حد حواليك وبتبدا تفتكر كل حاجه كانت ما بيك زمان سواء كانت حلوه او وحشه بتفتكر كل محاولاتك الفاشله فانك تصلح الحال هتحاول كتير جدا تظهر نفسك انك قوي وانه شيء عادي شيء عادي شيء سهل انه يتنسي ، فعلا هتنسي ، لكن هتنسي الشخص وعمرك ما هتنسي الصدمة اللي خليك اللي تمر بيها ، والخوف هيفضل ملازمك مع كل حد جديد هيدخل حياتك ، مع شوية ذكريات قديمة ووجع عايش معاك ، خصوصا لو الشخص ده هو اخر امل لي